بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله فتاوي إسلامية ننطق بالفتوى التي معنا. على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي؟ أفتى أو من فتاوي الشيخ بن بازر رحمه الله الله جاء في ذلك يقوم الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية، على المتاجرة الشرعية باستثمار الأموال فيما حل الله تبارك وتعالى. وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعيه المبنيه على اصل الاباحه والحل في المعاملات وإشناب كل ما حرمه الله منها الربا قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى فاذا قضيت فاذا قضيت الصلاه فاذا قضيت الصلاه, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذا يقوم على المتجر الشرعيه فيما حل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أيما لحم النبت من سحط فالنار أولى به فإن ما ذلك وأن العبد يعلم أنه لن يموت حتى يستوفي رزقه وأجله فيطلب الحلال ويدعي الحرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم حمدك شل الله اله الا انت استغفرك ويتوفي وجزاكم الله خيرا على حسناك